و يا مرحبا بكم في فيديو جديد في ما راح اطول عليكم في هذا الفيديو راح تكون ثلاث اشياء اسطوريه أس أه الشيء الاول هو السكريبت اسفل الراس كما تشوفون بكشف الاماكن بالاسماء كما راح تشوفوا الان اذا سكريبت بالاسماء كشف الاسماء احنا ناخذ اي سلاح قوه قوه السكريبت هذا هذا الله سكريبت مو طبيعي اني يعني نجيب لكم شي حاجة لي ناضية بدون مونتاج بدون, بدون ما اقطع الفيديو راح نخرج الروابط راح تجدونها في الوصف في بريفيرماركت او بريفير عادية تاني شي سبب شباب هو إحنا نمشي بسرعة هذا هو الفيديو او المسابقة الاولى تبارك الله 2736 تعليق رح ننسخ الرابط هكذا لنعلم نعلم عن الفائدة فإذا ما فو استفادوا الفيديو رح تكون مسابقة أيضا أخرى على حساب آخر في هذا الفيديو تجادئنا رح نذهب إلى هنا رح ننسخ الفيديو أه يعني كلما علقت كثير كلما ارتفعت أو ارتفع حدق في فوز بالحساب ما رح ن ما رح أقوم بتسبيت تعليقات المقتارع رح أخليها هكذا نقوم باحصل على التعليقات في يوتيوب لذلك الفيديو فا يعني اذا شاركت راح يكون حظك راح تشوفه واذا ما رابحت فعادي الاخر راح يربح يفرحوا له قلوا لي, قلوا لي يعني صحه الحساب ثم راح نمر الى المسابقه الثانيه والفائز يا شباب هو هذا جواد جواد رح ندخلوا لي لي شانيل ديالو ما لحوله فيديو المهم رح نصوروا هاد الفائز الاول بالحساب وبعد يا شباب عشر دقائق وانا ابحث عليه في كومنطيرات شوفوا ها التعليق جواد جواد رح توصل وهو هادي شباب رح هذا هو الجواد جواد, جواد موجو بالازرق كما تشوفون فهو اللي ربح معي فيمر عندي للانستغرام شباب وانا رح ارد عليه بالتعليق لا لا ما رح ارد عليه بالتعليق لانه اذا كان من المتابعين الاوفياء رح يشوف الفيديو ورح يمر عندي الانستغرام يقول لي يأخذ صورة لهذا التعليق اللي قالوا ثم رح يمر عندي الانستغرام يبعث لي رسالة الانستغرام بالوصف ثم يعني ما- ما يمشي احد شخص اخر ويقلب الاسم و نفس التعليق لانه التعليق في في دوزور يا شباب قبل يومين لانه يعني ما تكذب ما راح ما راح تقدر تكذب عليه و يا جواد مر عندي الى الانستجرام لكي تستلم الحساب ونمر الى المسابقة الثانية وادي شباب هو الحساب الثاني اللي راح نعمل عليه مسابقه اعطاه اهداه متابع حقيقي من هذه القناه اعطاه لي وقال لي اعمل لي متابعينك مسابقه حتى واذا ربحت او لم اربح فاعمل به فشكر واتمنى ان تشكروا بالتعليقات وشروط المسابقه هو راح تجد قناتي الثانيه في الوصف كلكم كلكم راح تحتاجوا فيها التعليقات وراح اختار الفائز كالعادة يعني بالتعليقات والاشتراكات واشوفكم في اللايكات رابط القناة الثانية ستجدونها في الوصف فاتمنى ان تدعموني فيها وهناك ساعلن عن الفائز من تعليقاتها فلا تنسى الاشتراك والتعليق ولنمر الى طريقة تركيب هذا السكريبت الهيتشوت اول شيء اذا بدك يطلع لك الراس هكذا راح تدخل يعني في السكريبت اللي هيتو راح تلبس شخصيه القرد يعني وراح تختار لا تختار الالبسه الالبسه مثل هذه اللباس يظهر فيه الراس هذا لا حتى تختار في الخزنه كما عندك البسه تختار حتى يظهر معك الراس هكذا والعب اوكي فهي لنمر إلى طريقه تركيب هذا السكريبت وقبل ان نمر الى طريقه التركيب يا شباب فانا اعرف ان بعضكم لا يشاهد الفيديو باكمله فبدي اقول لكم انه في مسابقة في هذه الفيديو على حساب يرجع وشاهد الفيديو باكمله لتشارك ولتستطيع ان تربح على حساب فهيا نمر الى طريقة التركيب الروابط ستجدوها في الوصف وطريقة اختصار الرابط في فيديو ايضا في الوصف واول شي راح نبدأ بفري فاير ماكس راح تضغط تحمل وتم تضغط استخراج هنا ثم يظهر معك هذا الملف راح تركب كشف اماكن بالاسم واحدة اذا بدك تنسخ من هنا اذا بدك هيتشوش بسكوب واحده راح تنسخ من هنا أوكي. اذا بدك الاثنين راح تعمل هكذا تنسخ الاول تذهب انظر طاطا كولي ترجع دقيقة تذهب الى كشف اماكن اذا تذهب الى السكوب هيتشوش بسكوب تذهب الى Underwood Data تنسخها كذلك ثم طريقة تركيب لي Free Fire عادية هي نفس الطريقه طريقة تضغط استخراج هنا الروابط بالوصف كالعادة اذا بدك تنسخهم اثنان انسخهم اثنان اذا بدك كشف اماكن واحدة او سكوب واحدة هي سكوب واحدة فانت حر انا حطيت لكم كل واحد بوحده سهل عليكم الطريقة، أه لأنه في ناس يحبون كشف الأماكن بدون هذا أو العكس تنس تقول هكذا يعني تابع معي خطوات سهله جدا ثم تذهب الى هيتويت بسكو أندرويد داتا يعني شغال فري فاير ما هناك رابط لفريد فاير ماكس وفريد فاير عادية في الوصف فحمل و نركب السكريبت ونلتقى في فيديو جديد وسكريبت جديد ان شاء الله قولوا لي في التعليقات أي نوع من السكريبتات اللي تقدر او شي او فكره او فيديو يعني عطوني افكار جديده ثم راح نوريه لكم ان شاء الله فنلتقي في فيديو جديد وسكريبت جديد مع السلامه